Mortul lui Dragnea, acuza dure la sediul Dna. Cine a intrat de această dată colimatorul berbatului, statul paralel teleorman a distrus sute de oameni. Romic a cunoscut presei sub că ca mortul lui Dragnea după denuncul din dosarul referendumului, a revenit la DNA cu noi acuza dure privind situația din judecul teleorman. În vizorul acestuia a fost de data asta primarul din Alexandria, Victor Dr. Gu sublinierein, dar acesta a vorbit sublinierei despre procurori sublinierei judectori locali. Nu e vorba despre Dragnea. Este vorba despre ni subliniere pe judectori, procurorii din teleorman, bolici subliniere ti sublinierei chiar oameni politici de acolo, dar nu nominalizez. <fio> Au aflat sublinierea cei de la DNA ce există exact cum spune Dragnea un stat paralel construit la nivelul judecului teleorman. Procurori <fio> <fio> <fio> Polici subliniere pi, judectorii au distru peste 300 de persoane acolo sublinierei care servez politic PSD. <fie> în 2012 fiind director general la Radetz pe Teleorman, primarul municipiului Alexandria, Victor Dr. Gu subliniere in presubliniere din Tele PSD pe Teleorman. Îmi face o plângere penală pentru prejudiciu inexistent de 2000 de euro. La momentul respectiv am cerut un audit pentru ce era vorba de 2 milioane de euro la fostul director Constantinescu Traian. A cumpărat un teren de la subliniere oferul primarului municipiului Alexandria. Am cerut un audit atât la naftele oman cât subliniere-i bucure, subliniere-ti, nu s-a rezolvat nimic atunci. Cum eu i-am spus din 2012 primarului Dr. Gus, sublinierea, am să-i urmăresc activitatea, ca simplu ce ceat, sublinierea, acum mi-au parvenit niște subliniere pe documente de o corupție imensă la nivelul municipiului Alexandria, ajutați de poliți, procurori, judectori, a declarat Perepelea, potrivit Ager El a precizat ce primarul municipiului Alexandria, Victor Dr. Guzub ar fi acordat mai multe contracte ce tre o societate de cas controlat de finisei. Domnul Dr. Guzub a dat ni subliniere de contracte de peste 10 milioane de lei la finii dumnealui, pe o societate de cas sunt cazuri de incompatibilitate pentru ce fina dumnealui a înjatat o ca policist local, fictiv. Mai mult această fină a fost consilierul lui personal sublinierei. Socul dumnealui a fost în stare de incompatibilitate pentru ce a beneficiat de nii subliniere banii, Având contracte între primrie sublinierei această societate în domeniul media, a acuzat Romi Repelea. Acesta a mai spus și dovezile pe care le-a adus. Plus 3 martori vor demonstra grupul infracțional la nivelul judecului teleorman în care sunt implicați polici subliniere di, procurori, judectori, primarul municipiului Alexandria sublinierea un lichidator, adugând ce el este cel care a făcut denuncul în cazul lui Victor Doctor Gu subliniere-INT.